tale pe Google. Nu e așa că te ai întrebat cum apar acele informații practice în partea dreaptă sau chiar sub rezultatului găsit? De exemplu, când cauți un restaurant, în unele cazuri vei vedea în dreapta informații esențiale despre local, adresa, programul, telefonul, link spre Google Maps, ratingul de la clienți și orele cele mai aglomerate, fotografii. Acest lucru se realizează prin date structurate iar acele rezultate de pe Google se numesc Rich Results sau rezultate îmbogățite. Asta presupune să adaugi niște etichete, taguri, suplimentare în paginile site-ului tău. Etichetele sunt specifice conținutului din site, rețete de bucătărie, magazin online, restaurant, magazin fizic, recenzii de cărți de filme și altele. Pentru magazinele online există local business? Programatorii din cadrul firmei tale sigur vor ști să implementeze codurile, doar să le aduci aminte că au acest instrument la dispoziție. Dacă magazinul tău rulează pe WordPress sau pe o platformă de e-commerce cunoscută, caută plugin-uri sau extensii care să te ajute. După ce implementezi etichetele, este bine să testezi și să adaptezi conținutul site-ului la sfaturile pe care ți le oferă instrumentul online de validare de la Google. Dacă ai un magazin online care deține marca de încredere Trusted.ro și folosești sistemul nostru de feedback de la clienți opinii de încredere, atunci cel mai simplu mod de a apărea ca date structura ten Google este să instalezi widgetul nostru.